Stromy tady ve městě, kromě tvoření kyslíku, filtrují vzduch, zvlhčují ho, také tlumí hluk, no zkrátka sem patří. Pokud se vám zdá, že jich máte ve svém okolí málo, můžete si je zasadit sami. Má to samozřejmě svá pravidla a ty vám rádi prozradíme, pokud s námi přijdete zasadit trochu zeleně 4. listopadu do Ďáblec. Budeme se těšit.